السلام علیکم دوستو دوستو آج کی گفتگو کسی سیاسی امور پر نہیں نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کی احاطہ کرنا میرا مقصود ہے بلکہ پاکستان پر منڈلاتے ہوئے ان خطرناک بادلوں کے متعلق ہے جو طوفان باد و بارہ تباہیاں لانے کو ہے آپ گزشتہ دو ہفتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے کچھ دن پہلو پہلے بنوں میں کاروائی کے بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان میں ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنا دیا اس لیے سپا سالار جنرل آصف منیر شاہ صاحب کا وزیرستان اور ایس ایس جی ہیڈ, ہیڈ کواٹر میں دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہماری عسکری قیادت سمجھ رہی ہے کہ بنو آپریشن میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد کے مارے جانے کے بعد کالن تاریخ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ چکا ہے اور کہا کہ بنوں میں اہلکاروں کو جرکمال بنائے جانے کے بعد کیے گئے آپریشن کلین اپ کو تاریخ کے کامیاب ترین آپریشن میں تصور کیا جائے گا یہ آپریشن بہترین پیشہ وارانہ طریقے اور انتہائی صبر آزما مراحل میں مکمل کیا گیا اور فوج نے پیچیدہ ماحول اور کسی یہ فیکٹ اور فیکٹر میں کوئی پریشر قبول نہیں کیا آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج دہشت گردوں کی طرف سے شروع کی گئی لڑائی کو وہ دہشت گردوں کے گھر تک لے جائیں گے دہشت گردوں کے گٹ جوڑ کو اس کے لیکسس کو حتمی طور پر توڑنے کا پیغام بھی دے دیا <تصفح> اور اس سے پہلے بلوچستان کے ضلع کولو میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک افسر اور سمیت پانچ ہمارے جوان شہید ہوئے بلوچستان کے ضلع کولو کے علاقے کہان میں بھی خفیہ اطلاعات پر جب کلیرنس آپریشن کے دوران بارودی دمکہ کی ہوا جس دھماکے میں بھی پھر کچھ ہمارے آفیسر اور ایک آفیسر اور چار جوان شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کرے جو شہادت کے عظیم رتبے پر فیض ہو گئے پاک فوج کے شعبہ شعبۂ تعلقات عامہ نے کہا کہ دشمن عناصر کی بزدلانہ کاروائیوں اور بلوچستان کے امر اور خوشحالی کو وہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر دشمن کے مظموم عظائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے پھر آپ نے دیکھا اسی طرح بلوچستان میں ایک علاقہ زوب میں کچھ دن پہلے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہوا جبکہ مقابلے میں ایک سپاہی ہمارا شہید ہوا یہ آپریشن پاک اخوان سرحد پر دہشت گردی کی نقل و حرکت کی اطلاعات پر کیا گیا yeah. اب اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ماضی کی طرح اب بھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا بھائی چارہ ہے رابطہ ہے الیکسس ہے ان کا گٹس جوڑ ہے اس وقت تاکہ افغانستان میں 1994 نائنٹی فور جیسی صورتحال حال ہے ماضی میں طالبان افغانستان میں حملہ کر کے پاکستان میں پناہ لیتے تھے اسی طرح ٹی, ٹی پی میں بھی پاکستان میں حملہ کر کے افغانستان میں پناہ لے رہے تھے تحریک طالبان کہ جو یہ عناصصر ہیں یہ افغانستان کے طالبان کے امیر کو اپنا امیر تصور کرتے ہیں اور اخوان طالبان چاہے تو وہ ان کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں مگر وہ ایسا نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کے حملوں میں اب وہ شدت آ رہی ہے وہ بڑے شہروں کی طرف اب بڑھنے کا حکمت عملی انہوں نے اپنا لی ہے جس طرح دارالحکومت اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ تھی چیکنگ چل رہی تھی تو اس دوران آ, آ, آئی ٹین فور میں پولیس اہلکاروں نے جب ایک مشکوک گاڑی کو روکا تو وہیں اس میں ایک دھمکہ خیز مواد پھٹ گیا اور خودکش بمبار نے خود کو اڑا دیا اور اس میں اٹھارہ کلوگرام کا مواد جو ہے بارودی مواد استعمال کیا گیا تحریک طالبان نے پاکستان کی طرف سے خود کش حملے کے بعد اب اس میں کوئی گوجائش نہیں کہ دہشت گردی کی آگ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اگر حکومت اور ریاستی اداروں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو خدا نخواستہ ہمیں دو ہزار چودہ جیسے مناظر دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے پاکستان کا ہر صاحب فکر و شعور ہر جو ہے ان حالات پر فکر مند ہے ان کی وجوہات دریافت کرنا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اداروں نے افغان اور پاکستان طالبان سے متعلق محض محض محض ایک مفروضو پر اور اپنی خواہشات پر مبنی ایک پالیسی بنائی تھی اور پھر ریاستی مشینری کو برے کار لا کر پاکستان طالبان میں دائیں بازو کی جماعتوں اور پی ٹی آئی اور دفاعی تجزیہ کاروں کے ذریعے اس قدر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ہر پاکستانی اس مفروضے پر یقین کرنے لگا وہ مفروضہ یہ تھا کہ اخوان اور پاکستان کا طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ٹی پی کو را اور اخوان انٹیلیجنس نے تخلیق کیا ہے ان کا تخلیق کار ان کا خالق راہ ہے اخبان طالبان نہیں تو یہ ایک غلط مفروضہ ثابت ہوا یہ فرض مفروضہ طے کیا کہ جب وہاں اخوان طالبان آ جائیں گے تو پاکستان کی جو ٹی پی کی تنظیم جیسی تنظیموں کا خاتمہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے افغانستان میں طالبان کی جشن کامیابی پر کا جشن دنیا کے میں شاید پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں خوشیاں منائی گئیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی۔ اس وقت کے وزیر عمران خان نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اخباروں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے اور دوسری غلطی یہ تھی کہ ہماری پالیسی ساتھ کسی مسئلے کی روٹ کاسٹ تراش کرتے ہیں اور نہ ہی اسے جڑوں سے اکھاڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں یہی کام ٹی, ٹی پی کے سلسلے میں ہوا ملٹری آپریشن کے ذریعے ٹی ٹی پی کو وقتی طور پر تو دبا دیا گیا تھا مگر یا پھر افغانستان کی طرف دھکیل دیا گیا تھا لیکن یہاں یہ فکرت تک کہ اکلام بنا دیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے حالانکہ سچی بات ہے کہ انہوں نے ایک کمر تو کیا توڑ تھی ایک انگوٹھا بھی ان کا زخمی نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں کا بال بھی بےکر نہیں کیا تھا سوال یہ ہے اگر ایک گزشتہ ایک سال کے دوران ٹی, ٹی پی دوبارہ اتنی قوت کے ساتھ کہاں سے کیسے نمودار ہوئی تو اس کی وجوہات درج ذائق میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیا کیا ہے ٹی پی کو اصل نقصان امریکی ڈرونز سے پہنچایا تھا پہنچایا گیا تھا ان کی اصل لیپ ان کی جو لیڈرشپ تھی اصل ان میں کسی ایک کو بھی ملٹری آپریشن کے دوران نشانہ نہیں بنایا جا سکا اس کے بعد مولانا مولانا مولوی نیک محمد بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود مولانا فضل اللہ سب کے سب ڈرون حملوں میں نشانہ بنے مارے گئے فضا میں ڈرونز کی موجودگی کی وجہ سے ٹی ٹی پی کی قیادت کا آپس میں رابطہ اور اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن امریکی انخلا کے بعد ڈرونز کا خطرہ نہ خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور کیونکہ ٹی ٹی پی والے اب سمجھ لے تھے کہ یہاں وہ ٹیکنالوجی اب استعمال نہیں ہو سکے گی سوال یہ ہے کہ اگر گزشتہ ایک سال کے دوران ٹی, ٹی پی دوبارہ اتنی کوسط کے ساتھ کیسے اور کہاں کیسے نمودار ہوئی میں آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ اخوان اور پاکستان طالبان ایک جیسے عقائد کے حامل ہیں ایک جیسے نظریات کے حامل ہیں ان کے جہاد اور قتال کے تصورات ایک جیسے ہیں پاکستانی طالبان نے اخوان جو, جو بندوق اپنی بندوق جو تھی وہ اخوان طالبات کی حمایت یا اقتدار میں اٹھائی تھی اور ان کے اکابر کو اپنے اکابرین اور ان کے امیر المومن کو اپنا امن کیونکہ وہ اپنا امیر المعمنین مانتے ہیں چنانچہ انہوں نے دیکھا طالبان نے مسلح جد و جہد کے ذریعے امریکہ اور نیٹو جیسی طاقتوں کو شکست دے دی, دی ہے تو فطری طور پر پاکستانی طالبان اور دیگر مذہبی عسکری قوتوں کا مرال اس سے بلند ہو گیا نمبر دو کہ ہماری پالیسی سازوں اور مفروضہ ساتھ تجزیہ کاروں نے پاکستانیوں کو باور کرایا تھا کہ ٹی ٹی پی کو حامد کرزائی اور اشرف غنی کی حکومتوں کی پشت پناہی حاصل ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ چار ہزار کے قریب ٹی, ٹی پی کے کارکن کارکنان جو باجوڑ کے مولو فقیر محمد جیسے اہم روما جن میں شامل تھے اخبار جیلوں میں بند تھے احمد کرزائی کے دور میں جب اخوان طالبان نے وہاں کی جیلوں کو توڑ دیا تو یہ لوگ بھی رہا ہو کر دوبارہ ٹی, ٹی پی کی صفوں میں متحرک ہو گئے گزشتہ سالوں کے دوران پاکستان طالبان کنڑ نورستان نگرحال اور خوص صوبوں کے غاروں میں اور پہاڑوں میں پناہ انہیں لے رکھی تھی لیکن طالبان کی فتح کی صورت میں انہیں پورا افغانستان میسر آ گیا وہ اکٹھے بیٹھے اب وہ آسانی آزادی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر مشاورت اور منصوبہ بازی کر سکتے تھے جبکہ قبائلی اضلاع اضلاع میں بڑی تعداد میں وہ منتقل اب ہو گئے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹی ٹی پی کے کارکنان یا ہمدرد سلپر سیلس کی صورت میں موجود ہے لیکن قیادت کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے خاموش تھے افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد وہ اٹھ کر افغانستان منتقل ہوئے تھے اور اپنی تنظیم کے ساتھ دوبارہ فعال ہو گئے افغانستان اور پاکستانی طالبان ایک جیسے عقائد اور نظریات تھے کیونکہ میں نے پہلے بتایا حامل ہے گزشتہ سالوں میں تحریک طالبان پاکستان کئی دھڑوں میں منقسم تھی عبد خان اور خالد خلاصانی کی قیادت میں جماعت الاحرار کے نام سے انہوں نے الگ گروپ بنایا حافظ سعید وغیرہ جو ہے وہ داعش میں چلے گئے تو یہ اصل میں ان کی صورتحال حال تھی مفتی نور ولی جو تھے چونکہ قبائلی محسود بھی ہیں اور پڑھے لکھے سمجھدار مفتی بھی ہیں اس لیے ان کے امیر بن جانے کے بعد انہوں نے نہ صرف تمام دھڑوں کو دوبارہ متحد کیا بلکہ کئی نئے گروہ اور ٹی, ٹی پی میں شامل کرائے یہ سلسلہ بدستور جاری ہے ابھی کل ہی مزار بلوچ کی قیادت میں بلوچستان کے مکران سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے ٹی, ٹی پی کا حصہ بن کر مفتی نور ولی کی بیت کی ہے دوسری طرف عمران خان کی پوری حکومت نے اس ایشو کی طرف کوئی سرے سے توجہ ہی نہ دی بلکہ موجودہ مفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ بھی ایشو بہت پیچھے چلا گیا حالانکہ گزشتہ سال کے دوران شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ ٹی, ٹی پی نے خیبر خاک میں کوئی نہ کوئی کاروائی نہ کی ہو بلکہ حکومت نے اس سلسلے میں آ, تو سنجیدگی سنجیدگی ہی نہ دکھائی بلکہ انہوں نے یہ کیا صوبائی حکومت نے تو یہ کیا کہ ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا اور اس وقت کے پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید اور آ, آ, یہ جو معاملہ تھا ساس نویت کا معاملہ وہ جنرل فیض حمید جو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے اس سے پہلے وہ آئی ایس ای کے لیجی تھے اور خیبر پختونخوا کے حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری کیے رکھا اور بعد میں جب وہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے کاروائیوں سے وہ بعض نہ آئے تو فوج کو اور عسکری قیادت کو اور خاص طور کے پاکستان کے ان حساس اداروں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے وقت گزر چکا ہے پاکستان کے لیے اس مسئلے سے نکلنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اب اس کا حل تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ نائے جہادی ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے ہم اس کو ان کو نائنٹی اور اسی کی دہائی کا ایک جہادی سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ ان کو نئی ٹیکنالوجی پر پورا عبور حاصل ہے یہ روایتی جہادی نہیں ہے ان کو حتیٰ کہ آپ دیکھیں ان کو سوشل میڈیا پر کا بھی استعمال کرنا آتا ہے اور بخوب بھی آتا ہے اور ہمارے طالبان اور سیاسی طبقات اس معاملے کو آج بھی اس قدر اہمیت نہیں دے رہے بلکہ اسے محض ایک صرف لا اڈر کا مسئلہ سمجھ کر کر کے فوج اور پولیس کے سپرد کر رکھا ہے میرے نزدیک یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہے جو بھرپور سیاسی اور سفارتی کوششوں اور مختلف حکومتوں اور اداروں کے مابعل ہم آہنگی لانے کا تقاضا کرتا ہے اس معاملے کا حل کرنے کا واحد راستہ پاکستان اخبار بارڈر پر رہنے والوں کو کنٹرول کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہاں کی عوام خیبر پختونخوا میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے جہاں بلوچستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے اور کم از کم ان کالی بھیڑوں کو چن چن کر ان میں سے نکال کر مار دیا جائے جو کل آنے والے وقت میں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے والے ہیں اب اپ سے اجازت اس کے علاوہ بہت سی معروضات ہیں میری تو وہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پیش کروں گا تاریخ کے علیہ پاکستان کے حوالے سے بہت شکریہ وسلم